اور جیب دونوں بھر رہا ہوں میں میرا بھائی ہے بھوکھا تین دن سے اور چوتھی بار عمرہ کر رہا ہوں میں مسجد سنگ مرمر کی بنا کر پڑوسی کو مگر تنگ کر رہا ہوں میں وراثت بہن کی چپکے سے کھا کر معافی کی توقع کر رہا ہوں میں جو ہو شادی تو سودی قرض لے کر نمود و نمائش کر رہا ہوں میں نبی کی زندگی کو ترک کر کے نبی سے عشق کا دعویٰ کر رہا ہوں میں یہ چاہتا ہوں کافر ہو مسلمان مگر اسلام سے خود ڈر رہا ہوں میں مجھے اللہ سے ہے امید رحمت مجھے اللہ سے ہے امید رحمت مگر دن رات چوری کر رہا ہوں میں خدا سے دیکھو کتنا ڈر رہا ہوں میں تجوری اور جیبیں دونوں بھر رہا ہوں میں السلام